Selamat datang ke kos syatana, portal utama pelaburan dan kerjaya hartanah. Saya Abdul Rashid, kos syatana anda. Hari ini kita nak discuss apakah langkah-langkah yang boleh landlord lakukan ataupun orang yang menyewakan rumah mereka boleh lakukan um, bagi membuat persediaan mengelak rumah mereka disewa oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Oleh kerana Malaysia tidak mempunyai akta yang Spesifik kepada penyewaan rumah maka undang-undang di Malaysia generally menyebelahi penyewa, okay. banyak ketika yang kita hadapi penyewa tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, <coughs> contohnya seperti tidak membayar sewa dengan bagus ataupun tidak menepati masa ataupun langsung tak bayar mungkin lima enam bulan Uh, ataupun ada penyewa yang mereka, bila mereka menyewa lepas dua tiga bulan tak bayar mereka lari dalam keadaan rumah yang teruk ataupun sekiranya kontrak dah habis kita nak suruh dia keluar tak boleh sebab mereka overstay, mereka tak mahu keluar daripada rumah yang mereka duduki itu walaupun uh, kita mahu rumah tersebut dikosongkan okay. ataupun uh, seorang tenant yang menyebabkan jiran-jiran uh, kita marah, tenon yang selalunya membuat bising dan segala, uh, sebagainya dan yang terakhirnya contohnya ialah uh, tenon yang tidak menjaga rumah kita dengan baik itu adalah lima sebab utama kenapa rumah kita dalam keadaan tidak bagus, of course uh, kita membeli rumah tersebut dan kita memberi penyewa untuk menyewa rumah tersebut kerana rumah tersebut kita jadikan sebagai satu platform untuk mendapat kewangan pasif, kan? jadi bila kita melabur kita nak mendapat dividends dia kan, jadi, sewa tu ataupun bayaran sewa tu adalah dividends, bila kita ada masalah dengan tenants maka pendapatan kita daripada pelaburan yang kita telah lakukan tu akan menjadi kurang Hari ini kita nak discuss apa yang kita nak lakukan. Berikut adalah lima tips untuk uh, menyediakan kita dengan tenant yang tidak bertanggungjawab ni. Pertama, apabila kita mendapat uh, offer untuk menyewa rumah kita, maka first thing yang kita kena lakukan ialah pastikan orang yang nak menyewa tu, beliau bersetuju untuk kita screening. dia. Jadi untuk screening sitos uh, dan sitos hanya memerlukan uh, beberapa puluh ringgit saja, in fact uh, kami di Hebat Realtors mempunyai facility untuk menyemak sitos dan sitos, uh, kami hanya mengenakan charge yang minima lebih murah daripada apa yang dikenakan di luar, sekiranya you memerlukan uh, khidmat CITOS, uh, apa, menyemak ni boleh hubungi saya, jadi kita screen tenant tu kita tengok uh, beberapa elemen penting Pembayaran punya apa tu uh, uh, habit pembayaran penyewaan tersebut apa yang kita perlukan uh, dia punya IC dan agreement dia supaya nama dia ni kita boleh apa screen okay kita boleh tengok berapakah hutang yang dia ada sekarang adakah dia mereka membayar hutang dengan uh, mengikut waktu yang ditetapkan adakah mereka mempunyai isaman adakah mereka um, kita mempunyai um, apa tu satu saman satu lagi konflik, uh, konflik ataupun third party company luar yang uh, membuat report berkenaan mereka ni uh, bahaya ataupun bad payment. Jadi check yang itu yang paling pertama sekali. Kalau sekiranya ada masalah boleh hubungi saya berkenaan yang ini and kita boleh apa tu uh, sekali pandang eh. in fact dalam hari yang pertama kita boleh buat screening cek sama ada mereka ni memang jenis orang yang membayar tepat pada waktu ataupun tidak, yang keduanya pula apabila kita dah buat screening tu perjanjian tersebut kalau boleh dia perjanjian tersebut pihak ketiga, kita buat tenancy agreement, kita buat perjanjian dengan pihak ketiga bagi orang yang boleh uh, menghantar kata blacklist, eh, menghantar report kepada sitos tentang orang yang apa tu penyewa kita ni. Jadi ini juga servis yang kita buat untuk uh, pelanggan kami, uh, katakan kalau ada pelanggan yang mahu kami untuk menjaga rumah mereka, jadi perjanjian semua perjanjian tu dia buat uh, tiga parti, satu penyewa, dua landlord, yang ketiga kami sebagai pengurus uh, uh, hartanah iskiranya dalam masa tiga bulan beliau tak membayar ataupun uh, in fact bulan kalau tak bayar pun uh, mereka punya sewa maka kita boleh uh, memberi mereka warning macam seolah-olah macam kita hutang dengan a uh, ataupun uh, apa tu uh, cold whatever kita akan dapat information kan ataupun a uh, penyataan suruh membayar Uh, the same thing kita boleh buat juga jadi benda tu akan nampak proper dan lebih professional, uh, jadi dia kena really apa tu apa tu ikut dengan jadual pembayaran kalau tidak nama mereka boleh di blacklisted especially kalau orang yang uh, memang kita tengok pembayarannya bagus dan lepas tu kita cakap berkenaan dengan uh, apa tu consequences kalau mereka tak nak bayar, tak nak bayar maka selalunya mereka akan comply sebab mereka tahu Uh, situasi dia akan apa tu, boleh uh, teruk lah kalau sekiranya rekod mereka menunjukkan mereka tiap bayar ni ada di uh, sitos punya report tapi kalau orang yang uh, memang dia memang dari awal memang kita tengok report dekat sitos ni banyak dia tak dia macam dah tak makan saman dia tak peduli dah kalau kita beritahu dengan dia nama dia akan di sitoskan pun dia tak, tak ambil tahu Okay. sebab memang dia punya report dekat dalam situs pun tak bagus, Okey. no.3 ialah kita perlu membuat uh, tenancy agreement yang betul, jadi semak tenancy agreement tu make sure uh, ada permission ataupun segala klausur yang protect kita dalam tak bayar sewa ataupun lari uh, atau melakukan apa tu uh, damages tu kita punya property dan sebagainya, kalau you tak faham berkenaan ini tak perlu satu cara kalau you ada lawyer, you boleh cek dengan lawyer tapi itu adalah satu praktis yang mahal kan jadi you boleh semak dengan you punya uh, agent tanya mereka apakah yang dilindungi uh, itu? Uh, perjanjian itu melindungi saya dia, perjanjian ini dia melibatkan dua-dua pihak melindungi kita dan melindungi orang yang menyewa juga kan uh, jadi kita kena lihat cek apakah yang apa yang kita terlindung daripada perjanjian tersebut, make sure kita tahu kalau keasa macam tak cukup minta dia mereka tambah. Yang keempat pula ialah meminta security deposit, uh, normal practice bagi Malaysia ni ialah minta security deposit selama sebanyak dua bulan dan uh, utility deposit selama banyak setengah bulan, tapi itu adalah untuk rumah biasa, maksudnya rumah teres dan seumpamanya yang bernilai let's say example 500, 400,000 tapi kalau sekiranya rumah you banglo semi D dan rumah you ada kelengkapan yang banyak contohnya kalau you, rumah you fully furnish and then you uh, melengkapkan rumah tu dengan perabot-perabot uh, yang mahal example maka security deposit untuk 2 bulan tu tak cukup you can ask more mungkin 4 bulan sebab harga nilai yang apa tu nilai yang kita letak dekat dalam rumah tu lebih banyak daripada uh, apa yang kita dapat untuk deposit tu kan jadi kalau berlaku apa-apa jadi -apa, security deposit tu hanya sedikit saja yang boleh affected boleh boleh membantu kita. Jadi security deposit di penting kita kena make sure that security deposit kita ni mencukupi. Bukan the whole apa tu household tapi kalau sekiranya ada kerosakan kita boleh buat apa tu? Kita menggunakan security deposit tu untuk menggantikan barang-barang yang hilang ataupun rosak tu. Nombor dua ialah a uh, berkaitan dengan tambahan daripada security deposit tu kita boleh buat um, a prevention ataupun theft prevention punya insurren di mana semua alatan rumah dekat dalam rumah tu kita declare dekat uh, insurren dan kita bayar dia punya polisi kalau sekiranya um, a penyewa tersebut mereka ni ganas atau lari atau buat curi kita boleh buat report polis dan kita boleh claim uh, itu adalah benda yang sepatutnya kita buatlah tapi ramai orang tak buat sebab nak jimat kos kan tapi end up uh, you apa kata uh, you rugi lebihlah so uh, bagus kalau kiranya kita make sure okey uh, kalau sekiranya uh, kita buat screening yang betul usually masalah-masalah yang berlarutan selepas tu berkurangan yang kelima ialah apabila kita uh, apa tu ingin menyewakan rumah kita yang terbaik ialah leave kepada expert. So, boleh hubungi ejen-ejen -agen yang you kenali atau sekiranya you tak tahu siapa nak hubungi, you boleh hubungi saya dan menilai bagaimana saya boleh menjaga your property. Ada dua kat sini, satu ialah untuk mencari tenant dan lagi satu lagi apa imatannya ialah sebagai manager. Jadi Uh, kalau sekiranya kita nak buat sendiri it's okay tak ada masalah tapi kita kena tahu the steps kalau you rasa macam you tak ada masa untuk nak belajar dan you tak ada masa untuk nak kata nak overcome kalau berlakunya masalah contohnya paip bocor ni, you tinggal jauh ataupun you sibuk jadi it's okay kalau apa tu biarkan management property management ni kepada orang yang arif selalunya dia orang akan charge lebih kurang 150 ringgit sebulan dan itu termasuklah collect kita punya sewa membayar quick rent boleh juga kalau you nak kita bayar kepada bank kita boleh bayar kepada bank jadi bersih saja itu kod adalah service charge yang apa tu charge charge tambahan apabila kita memiliki rumah jadi selalunya bila kita dapat rumah kita tengok rental kita akan kira gross income jadi gross income tu maksudnya kita kira rental kita tolak dengan kita punya bayaran kepada bank and that's it, tapi kita kena tengok segala charge-charge yang ada untuk maintain rumah tersebut, antara charge yang ada ialah uh, satu service charge kalau rumah tu rumah serata, rumah tu berserata dia ada service charge jadi uh, berapa sen per, kilo, apa, per square feet segalanya, jadi kita kena masukkan, kita kena tolakkan dengan uh, sewa, kadar sewa yang kita terima the sinking fund untuk rumah strata tersebut, sinking fund ni uh, pengecatan semula, even kalau kita uh, individual title pun kita mesti buat uh, sinking fund untuk diri kita sendiri, okay? untuk 5 tahun, every 5 tahun kita nak cat balik kan, nak menjaga rumah tu, dia punya value dia sentiasa tinggi, lagi nak kena make sure, kita kena kira segala wear and tear, bila kita Uh, membeli perabot example selalunya dia punya jangka hayat maksimum lima tahun selalunya tiga tahun kena tukar dah, uh, jadi kena kira masukkan charge cas tersebut dekat dalam uh, sewa, and then lepas tu selalunya yang keempat ialah <coughs> holding cost, sejak semua ketika rumah kita mempunyai penyewa jadi mungkin ada sebulan dua tak ada orang menyewa kan, uh, jadi kat situ tidak ada uh, pendapatan, kena kira holding cost tu bahaya jangka masa panjang kita tengok apa tu pendapatan ataupun bila kita letak dan sewa tu pulangan dia ikut apa yang kita mahukan kita nak kena kira juga interest dari bank itu yang kelima apakah segala charges yang bank kenakan kita kena masukkan juga and of course bagi 12 dengan kalau sekiranya tahun setahun sewa penyewaan setahun bagi 12 untuk agent fee Jadi, kalau agent fee sebulan sewa 1000, bagikan 12, masukkan dekat dalam sewa tu awal-awal okay? and then advertisement cost kalau kita buat sendiri, uh, kalau perlu buat replacement uh, selalunya pipe uh, apa tu, uh, Pipe uh, hose yang itu selalunya kita get ready lah ada spare supaya kalau ada bocor ke apa, tukar lah saya selalu cakap dengan uh, penyewa adakah mereka sanggup untuk membuat uh, betul kalau sekiranya bawah RM50. Kalau bawah RM50 kita minta mereka untuk uh, betulkan sendiri tanpa perlu charge kita lah charge pada owner because uh, sikit sangat kan, dia punya apa tu uh, uh, cost yang perlu dibayar. Yang kesembilan ialah segala cost untuk menjaga rumah tersebut and then yang kesepuluh admin cost uh, berkenaan dengan apa tu sebelum selepas dan semasa mereka menyewa dan yang ke-11 ialah kos masa okey kalau sekiranya ada kekosongan daripada rumah tu jadi kita kena kira juga and um only that kalau rumah kita list whole kita kena kira juga premium yang kita kena bayar untuk setahun itu jarang orang kiralah jadi sebab ujung-ujung uh, lagi 10 tahun ke 20 tahun, kita tetap juga kena bayar premium untuk rumah tersebut kalau dia list full. baiklah sahaja yang saya nak share uh, untuk kali ini, saya serah kepada you kembali daripada apa yang saya bincang kat sini, mana satu yang you rasa paling penting, saya menunggu komen you dan saya appreciate your comment, so saya jumpa lagi di lain kali